אנחנו בשאלה 17, وهي מי מבין הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את המשולשים הבאים? בסדר, רוצים לדעת האם הם משולשים דומים או חופפים וכו'. ראשית, נתון שזו זווית של 60 מעלות וזו זווית של 90 מעלות, זה סימן הריבוע הקטן כאן, וזוויות במשולש מספקמות ל-180 מעלות. ומכאן שאם זו היא 90 וזו היא 60, יחד הם שוות 150, ולכן השלישית היא 180 פחות 150, כלומר בת 30 מעלות. לכן הזווית פה היא בת 30 מעלות. בסדר. עכשיו בואו נבדוק את המשולש הזה. זה 30 מעלות, זה 90, ומאותה סיבה הזוית הזו גודלה 60 מעלות, כי סכום זוויות במשולש 180 מעלות. אם כך, כבר נסיק שהזוויות בשני המשולשים שוות בהתאמה. ומכאן נובע שהמשולשים דומים. וזה שמשולשים דומים אומר גם שהיחס בין הצלעות נשמר. כלומר, מההסתכלות אפשר לראות שמול הזווית הישרה בשני המשולשים יש צלעות שוות, כי לנו הגודל של היתר בשני המשולשים, והוא זהה, הוא 8. היחס בין היתר, היחד, ליתר השני הוא לאחד, בין צלע הוא לצלע הוא אחד לאחד, כלומר יש צלעות שוות ומספיק זוג אחד כזה, את שאר הצלעות אפשר לחשב בעזרת טריגונומטריה למשל. ונתן עדיין לא נעשה זה, אך בשיעורי גיאומטריה, למדנו שבמשולשים דומים, כאשר יש זוג צלעות אחד מתאים ושווה, המשולשים חופפים. כלומר יש לנו כאן משולשים דומים וחופפים. גם דומים וגם חופפים זו אפשרות A. نناقش السؤال 18 مسدد يجزؤ ونتبق ما من המשפטים הבאים חייב להיות נכון כאשר משולש g h i הסימן הזה משמעו חופף, ואילו סימן הזה רק הטלטל כוונתו דומה. ובכן, מה מבין הבעים חייב להיות נכון, כאשר נתון שמשולש GHI דומה למשולש JKL? עוד לפני שנסתכל בתשובות, הכוונה היא שהיחס בין הצלעות במשולשים נשמר, או שכל הזוויות שוות. בואו נראה מה יש לנו. שני המשולשים הם בהכרח שני צלעות. ומה במקרים של משולש שבע שוקיים, או שווה צלעות? לא זה לא נחון. לשני משולשים חייבות להיות זווית חדה אחד בילבאד, זווית חדה אחד בילבאד. לא, יכולות להיות גם להם שתי זוויות חדות, ואפילו גם שלוש זוויות חדות, כמו המשולשים שסרטטתי כאן. כאן כל הזוויות חדות, אף אחד כאן בסרטוט שלי, לא גדולה, מ-90 מעלות. לא, התשובה הזאת לא נכונה. לפעמים התשובות המוצאות כל כך משונות, שאפילו קשה להבין למה הן רוצים. בכל אופן תשובה C, לפחות צלע אחת באחד מהמשולשים חייבת להיות מקבילה. לא, לא חשוב לנו מה הכיוון של הצלעות. זה ממש לא חשוב לנו בהקשר של השאלה הזאת. הצלעות המתאימות במשולשים חייבות להיות פרופורציונליות. כן, נכון, זאת אחת הדרכים לקבוע שמשולשים דומים, שהצלעות שומרות על היחס ביניהן. התשובה D היא נכונה. זה כאילו שאלו אותנו, מהי הגדרת משולשים דומים? שאלה 19. המחק את זה? בסדר. ايه تاك تي اخشاب انا مدبيق بسيدوت ابا اي سي شوال دي اف بالصدر الا شاوين زل لز اي سي شوال دي اف وزاويه اي شوال لزاويه איזה נתון נוסף יספיק כדי להוכיח שמשולש ABC חופף למשולש DEF? ובכן, נתונות לנו צלע 1 וזווית 1. אם יתנו לנו צלע שווה נוספת, אם למשל DE יהיה שווה AB, זה יהיה לנו טוב. ואם יתנו לנו שזווית F שווה לזווית C, גם זה יהיה טוב. בואו נראה מה נותנים לנו. תשובה ראשונה AB שווה ל-DE. כן, מצוין. אם AB תהיה, שו... תהיה שווה ל-DE, יהיו לנו שני משולשים חופפים. ואז נשתמש במשפט החפיפה, צלע זווית צלע. אז נומר שעל פי צלע זווית צלע, שני משולשים חופפים. כלומר, AB שווה ל e. נסתכל בתשובות אחרות כדי לראות שלא פספסנו משהו, התשובה הבאה היא AB שווה ל טוב, בסדר, אבל זה לא מראה לנו מה קורה בין AB ל-DE. לטיון הזה אין כל משמעות לענייננו. שלישית BC שווה ל-EF. ובכן, זו פעם נוספת שאני חייב לומר שיש לי בעיה עם האלה. כי אם BC שווה ל-EF... לי לחשוב על זה רגע, אם אפשר לצייר את המשולש כך שלא תהיה כאן חפיפה כי הזווית הזאת היא הילוץ נכון? זה נתון לנו כך שאי אפשר לסטט את קטע F E יוצא מכאן אם הוא יצא מכאן DE יצטרך לראות כך ואז הזווית לא תוכל כמו שלנו גם זה מתאים. אם נתון שהצלע זו שווה לזו, ולדעתי אפשר לידי טריגונומטריה להוכיח בקלות של שני המשולשים צלעות שוות, בכל אופן, לא, לא נתעסק בזה, לא נתעסק בזה. בואו נראה, תשובה D, כאן BC שווה ל-DE, ובכן, אלן בכלל לא צלעות מתאימות, לכן שוב, זה לא רלוונטי לבעיה שלפנינו. יש לי חשד שזו, גם זו תשובה נכונה. בכל אופן, בלי מי שכותבים, את את את הבחינות במשרד החינוך בקליפורניה, ואני קצת מאוחזב מחלק מהשלות. אני חושב שלא בוחנים הבנה אלא בעיקר בודקים זיכרון של הגדרות ומוסגים בגיאומטריה. ובודקים אתם יודעים לדקלם צל הזווית, צל הזווית, צל הזווית ודברים כאלה. דברים ששוחחים 3 שעות אחרי המבחן. וזה די יותר מה שכן חשוב זה שתהיה הבנה אמיתית, תחושה אינטואיטיבית וששכל ישר, וזה יהיה מאוד חשוב גם בעתיד, למשל בבחינות SAT, בלימודי טריגונומטריה, ויגלה לכם סוד שלא תשתמשו בצלע זווית צלע, או זווית צלע זווית, לאורך לימודי המתמטיקה שלכם. הפעם היחידה שמתסקים בזה זה בלימודי גיאומטריה, כמו שיש לכם עכשיו. לכן יש לי בעיה עם זה שמכריכים... ללמוד בעל פה את כל זה חלק מצורות היישום האלה לא ישמשו אתכם אף פעם יותר גם אם תעשו דוקטורט ומתמטיקה הפעם היחידה שתפגישו בזה שוב היא אם תהיו מורים לגיאומטריה בכל אופן, בינתיים כדאי לדעת לפחות את המינימום כדי לעבור על המכשול הזה שהחברה מאלצת את כולנו לעבור אז בעיה 20. אתם לא רוצים שאחרים יקבלו מזכורת גבוהה יותר מכם, רק כי הם הסכימו לומר צלע זווית צלע או זווית צלע זווית. טוב, בעיה 20. נתון ש-A, נחתכים בנקודה E. ועוד דערה אתם בטח כבר יודעים שאני מעדיף את השאלות ששואלים בבחינת ה השאלות שגם בודקות את ההבנה, כי השאלות שם בודקות את בגיאומטריה. יחד זאת, לא... משתמשים שם במשגימים כמו דימيون, חפיפה, צ'ילה, זווית, צ'ילה, זווית, צ'ילה, זווית. אח, פה הם לא משתמשים בחול אמונחים האלה שצריכים למוד באלפי בשורות גיאומטריה. אני מזכיר אמונן אנשים שמקבלים ציונים טובים במבחן גיאומטריה, ולא צריך במבחן SAT, ואני מזכיר אנשים שקוראים להם לאףח. ולמה אני אני מעדיף להסיק אנשים שמצטינים בסאיטי כי יש להם לדעתי אבנה אינטואיטיבית. בחול often לעשות את זה, וולاي קדאי שאפסיק ליתלונן ככה. נתוןים החיתוך שלהם e -E. בסדר. ונתון גם שזווית אחת שווה לזווית שתיים. כלומר, זו וזו שוות. טוב, כבר שתי אלה נראות כמו זוויות מתחלפות פנימיות. אם זה היה מקביל. למעשה, אני חושב שזה מספיק כדי להראות שהישר הזה מקביל לישר הזה. כי אם זה החותך, אז DC הוא החותך, הוא בין... שני ישרים אלה, ובגלל שהזוויות המתחלפות הפנימיות שוות, מכאן נובע שאלה ישרים מקבילים. ובכל אופן לא בטוח שכל זה יעזור לנו. מה השאלה? איזה טיעון יוכיח ש-AED דומה ל-BEC? בסדר, בואו נראה, דומים, אני אפילו לא צריך שאלה יהיו מקבילים. אז מה היה לנו כאן? ראשית, אנחנו יודעים ששלוש וארבע הן זוויות שוות, כי הן זוויות קודקודיות. אני לא אוהב את המונח האמריקאי זוויות הנחיות. הוא מתעל לדעתי. בכל אופן בעברית, קודקודיות, אם כן, שתה אלה שוות. זווית אחת וזווית שתיים שוות, וגם זווית שלוש וארבע שוות. אם ידועות שתי זוויות במשולש ידוע גם השלישית, כלומר גם שתי הזוויות האלה שוות, אבל באופן כללי ידוע ששתי זוויות של משולש שוות גם השלישית שווה, ומכאן נובע שאלו משולשים דומים. ואז נשתמש בזווית זווית, ידוע ששתי זוויות שוות לשתי זוויות אחרות, לכן אלה משולשים דומים. זהו, נגמר לנו הזמן בגלל הכיתורים שלי, להתראות בוידאו הבא.